O mare vedet, idol al pus din anii 90, a plecat definitiv din România, ce a transmis din Spania video. O mare vedet, idol al pus din anii 90, a luat o decizie radicală. S-a decis să plece definitiv din România pentru a se muta în Spania. Tata e, component al trupei Bug Mafia, pe numele seure al Vladirimia, s-a mutat definitiv în Spania, împreună cu familia. El s-a adaptat la viaca de acolo sub liniere, îi îmi merge foarte bine. dintre veteranii și popului românesc i-a îndeplinit visul de a locui pe meleagurile iberice i posteaz des imagini din locul în care s-a mutat. Într-mi se pare ireal ce s-o ia, eu iar mata noastră de trei copii ne mutme la Barcelona. O celetorie doar dus. Visele devin realitate, i-a anunat a taie prietenii virtuali. Muncește ca un superstar onarata natal, te ca un tip privat într o ar mai cald. a scris taie la una dintre fotografiile pe care le-a postat din Barcelona. Întrebat de amicii săi virtuali când are de gând să se, se mai întoarcă în România, Vladirimia le-a spus sincer ce o va face de câte ori va fi nevoie. Să se iau în considerare acceptarea unui premiu pentru întreaga carieră în prima zi după ce am murit, poate voi realiza cel mai epic în ultima zi din via mea, a scris tata de la b.u.g Mafia în cea mai recent postare a sa.